انا رجل من غير هذه البلاد ولي زوجة في بلدي ولي مدة طويلة عنها ولي زوجة هنا وانا اخاف اذا ذهبت الى بلدي اخاف على نفسي من العذاب هناك لاني خارج عن عقيده يعني القائمين على هذه البلاد يعني قول انا رجل من غير هذه البلد ولي زوجة في بلدي ولي مدة طويلة عنها ولي زوجة هنا وانا اخاف اذا ذهبت الى بلدي على نفسي العذاب هناك لاني خارج عن من عقيدتهم من الفاسده. خايف لك الامور هناك مثلا <تصفيق> <سيد> نعم <النار> نعم <تصفيق> عليك يا اخي انك تتقي الله في هذا وتعمل ما استطعت. اما ان تكتب اليها للمجيء حتى تجيء اليك اذا تيسر ذلك. وان لم يتيسر ذلك فتستسمحها وتقول يا فلان اني ما استطيع اجيء لا ارجو مسامحتي حتى اجعل فرضه وخرجه ولا يضر واذا سامحت لا باس عليك فلا حرج عليه ان شاء الله. ولكن عليك مع ذلك لانها قد تستحي وتقول لا باس لا تريد ذلك فعليك ان تسعى جاهدا في جلبها اليك وضمها اليك واخراجها من تلك البلاد التي فيها الخطر نعم واذا لم تسمح له اذا لم تسمح ولم يستطع هذا محل نظر ينبغي يعني ان يطلقها او الحاكم هناك ينظر في الامر لكن الغالب ان ان المراه اذا رأى زوجها العنايه